the حسنا وقت الصلاه يا حسان لقد اذن حسنا هيا بنا لنصلي صلاه الجماعه هيا بنا وهل انت على وضوء يا اختي وضوء اي وضوء نعم يا زينب يجب ان تتوضاي قبل الصلاه ولماذا يجب ان اتوضا الطهاره من شروط الصلاه يا اختي وتكون الطهاره في جسم الانسان بالوضوء حسناً، وكيف سنتوضأ يا حسن؟ سهل جداً، تعالي لعلمك الوضوء، وليتعلم كل أصدقائنا الأطفال أيضاً، خطوات الوضوء كاملة مع الترتيب. في بداية الوضوء، ننوي الوضوء من أجل الصلاة، ونقول بسم الله، ثم نغسل اليدين إلى الرزقين ثلاث مرات، والرزق هو مفصل بين الكف والساعد. ثم المضمضة وهي وضع الماء باليد اليمنى وإدخاله بالفم والمضمضته جيدا ثم إخراجه ليبقى الفم نظيفا ونفعل ذلك ثلاث مرات ثم الاستنشاق وهو إدخال الماء إلى الأنف ثم إخراجه ثلاث مرات ليبقى الأنف نظيفا ثم غسل الوجه ثلاث مرات من بنابة الشعر إلى طرف الذقن ومن الأذن إلى الأذن ثم غسل اليدين إلى المرفقين ثلاث مرات ونبدأ باليد اليمنى أولا ثم اليسرى والمرفق هو المفصل بين الذراع والعضد. ثم نمسح الرأس مرة والأذنين من الداخل والخارج مرة أيضا. وأخيرا نغسل الرجلين إلى الكعبين ثلاث مرات ونبدأ بالرجل اليمنى ثم اليسرى. ثم نقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هل هذا فقط؟ ثم نقول بعد الوضوء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهل هذا الترتيب ضروري؟ نعم. هذا الترتيب هو صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولأننا نحبه ونلتزم سنته نفعل كما فعل حسناً سألتزم بهذا الترتيب لأني أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأريد أن أقلده أحسنتي أختي الحبيبة شكراً لك يا أخي الحبيب لأنك تعلمنا كيفية الوضوء جزاك الله خيرا وإياك لا شكر على واجب.